Ще 10 жителька села на межі Миколаївської та Херсонської областей, показує, як облаштувала сховище, з якого майже не виходить через постійні вибухи. Тут ребята сплять. Ось тут в нас чотири люди, і там чотири. Є ноутбук, іногда включаємо генератор, працює. Ну, Можемо зарядити і смотреть потом полтора часика. В селищі залишилось близько 80 людей. Живуть без світла та газу. Їжу готують на вогнищі. «А тут, звісно, варимо такий, що з на легке, швидше, щоб на скору руку». Марина тут разом із чоловіком. Розповідає, прожили в селищі все своє життя. Квартира, в якій мешкають, пошкоджена. Утім, покидати домівку не хочуть. Квартирі потолки всі поврядилися, ну все. Окна ще раз порозбивала на лоджі, все. В общем, я приїхала, у мене вже і криші немає. Ми здесь всю життя прожили, дітей виросте. Куди? Щоб потім приїхати і взагалі навіть сім не залишилося. Куди повертатися потім тоді? Зруйновані будинки, лікарня та школа. З перших днів повномасштабного вторгнення російські війська обстрілюють щодня. Нас бомбят кожен день тисячу разів на день. Ми відсюди не відходимо нікуди. Взагалі не відходимо. Уже настільки напугані, що тільки десь шорох вітера так стукне. Уже біжимо, не спускаємося, тому що страшно. Жити-то а як убила ось ось дівчину на днях Малишеву. Насмірт сразу. три дні тому назад, то всі, взагалі всі тому що дуже страшно. Ну а що робити? Їхати нема, куди тут живеш, тут народився, тут і живеш, куди поїдеш? місцева жителька Євгенія розповідає, їжу та ліки привозять волонтери. Не вистачає лише палива для заправки генератора, від якого отримують світло, тому доводиться економити, Включають двічі на день, аби зарядити ліхтарі та телефони. Якщо не буде генератор чим заправити, значить, у нас не буде ні води, ні світла. Все. Як ми будемо? Тяжило дуже, так. І боїмося, що якщо не буде світа й води, як жити? І куди їхати? «Красний крест, крест привозять лікарства, нам допомагають. Оце добре, що допомагають нам люди, дуже добре. Навіть на Пасху Пасхи привезли батьки, хоч в цьому страхі, ну, хоч Пасха своя була». Залишили в селі і Віктор та Антоніна. Внаслідок обстрілів їхня квартира також зруйнована, тому живуть в бомбосховищі. «У нас там побито дуже багато процентів, 80 розбіто. І все, страшно ходити. Я говорю, якщо б ти не случайно зайшла б тебе берю, тебе беру, у біло, говорю, і все там. І дирки в стіні, в ракушняки, кулак отак от свободно пролазить, на кухню попала теж, шкаф розбіла навісною, стекло висить, так часи й замерли на півні між 15 ,2. Віктор говорить, люди, які не виїхали з села, чекають тільки перемоги, аби почати жити знову та відновлювати рідні місця. Єлизавета Кротик, Юрій Руденко, єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.